Tervehdys. Tässä on Matleena äänessä ja olen juuri käynyt tekemässä lumityötä. ja nyt ajattelin, että muutama ajatus teille niistä tämän 14 pedagoginen piristysruiske koulutuksen tehtävistä ja, ja tota, mitä kaikkea tähän kuuluu. Eli meillä on käytettävissä kolme lähipäivää ja sitten järjestetään kolme tämmöistä verkkotapaamista eli webinaaria, mutta Valitaan niistä teemat sillä, että jokaiselle löytyy ainakin yksi kiinnostava teema, eli niitä järjestetään kolme, mutta riittää, että osallistut yhteen. Sen lisäksi on pieniä omaan työhön liittyviä, ei-stressiä herättäviä, etätehtäviä ennen niitä lähipäiviä, esimerkiksi muutamia sovellusten lataamisia tai tutustumisia joihinkin teemoihin. Ja sittenhän kuuluu sellainen oma kehittämistyö, missä jokainen vie oikeasti jotakin oppimaansa omaan työhön. Laajuuden voit päättää itse, mutta oleellista on kokeilla jotain itselle uutta.